السلام علیکم دوستو آپ سب کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور تمام چھوٹے بڑوں کو اور آپ کے محلے والوں کو دوست احباب کو اور میری طرف سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک کرے کہ یہ عید آپ سب کی زندگیوں میں بہار کی نوید بن کر آئے اور آپ کی زندگیوں میں ہریالی پھیلا دے آمین, آمین کل رات میں اپنی بیگم کے ساتھ فیملی کے ساتھ ایک جب نکلا گھر سے اور एक کسی کو مبارکباد دینے کے لیے گھر جانا تھا تو میری بیگم نے گاڑی کی ونڈ اسکرین سے آسمان کی طرف دیکھ کے چاند کی طرف دیکھا اور کہا دیکھیے کہ یہ تو مجھے شوال کی دوسرا چاند نظر آ رہا ہے اب میری بیگم حافظہ قرآن بھی ہیں اور ایک دیندار فیملی سے تعلق رکھتی ہے اسکالر اور مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم کیا ہے انمولویوں نے کہ چاند جب نظر آ جائے تو اس سے اگلا روزہ شرح حوالوں سے بالکل حرام ہوتا ہے آپ نہیں رکھ سکتے تو مولویوں نے پوری قوم کو جو ہے وہ روزہ رکھوایا تیسواں اور تیسواں روزہ نہ تو اس کو نفلی روزہ کا میں تسلیم کر مان سکتی ہوں تو اس کا گناہ کس کے سر ہے اور اس کے اوپر میں نے جب چاند کی طرف دیکھا جس کی اسکرین ویو شاٹ اپ کو میں دکھا بھی رہا ہوں تو میں بھی ششتر ہو گیا اور میں حیرت میں گم ہو گیا اور میں سوچنا لگا سوچنے لگا کہ واقعی یہ پہلی کا شوال کا چاند تو ہے نہیں یہ یقینی شوال کی دوسری تاریخ ہے جس کا چاند واضح طور پر نظر آ رہا ہے بہرحال رویت حلال کمیٹی جس کا یہ شاخصانہ ہے ان کے چیئرمین مولانا عبدالقبیر آزاد صاحب ہیں اور جو جو ان کے ساتھ ڈیڑھ سو ان کے معاون ہوتے ہیں جو سرکاری طور پر ان کو ہوتے ہیں لیکن جب ان ایونٹس پر جب وہ کسی کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں ان کو بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھلوانا مقصود ہوں تو پچاس سو لوگ اور بھی لے کے آئے جاتے ہیں تو اس بار جو پرسوں اپنا رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جو دو دن جاری رہا تھا اس کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے دو سو لوگ اپنے ساتھ مدعو کیے ہوئے تھے اور ان تمام لوگوں کو سیون اسٹار ہوٹلس میں ٹھہرایا گیا تھا اور جن کے لیے بڑا پرتعیش قسم کے کمرے تھے اور ایک کمرے کا جو کرایہ تھا وہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار اور اسی ہزار تک تھا اور یہ اس کی قیمت قوم نے ادا کی اور اس رات جب وہ انہوں نے اپنی کاروائی مکمل کر لی دوربینوں سے اس چاند کو دیکھنے کی کوشش کی اور اس کے بعد عوام کو خوشخبری سنائی کہ جی چاند نظر آ گیا ہے کل عید ہے تو اس کے جس میں انیس قسم کے مختلف انواع کے کھانے تھے اور اس کے علاوہ بہت سے بھی موجود تھے اور اس کے بعد مختلف انواع کے سولہ سویٹ ڈشز تھیں جن میں جو دیسی گھی سے بھی حلوے تیار کیے گئے تھے وہ بھی سرو کیے گئے اور تو اس کے اوپر بھی بہت بڑی رقم خرچ کی گئی جو سنیل ہے کہ چالیس لاکھ روپے روپئے جاتا ہے تو کل پرسوں کا جو ایونٹ تھا جو یہ جو حضرات اکٹھے ہوئے ہوئے تھے اس پر دو کروڑ ساٹھ لاکھ کا خرچہ ہوا جو قوم نے جس کو ادا کیا یہی وہ قوم جو آج جس کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے جی اور اس کے بعد روہت حلال کمیٹی 1974 میں فور میں ذوالفقار صاحب نے صرف علماء کرام کو مذہبی حلقوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو سہولت کاری کے لیے یہ قائم کی تھی اور چند لوگوں کو اس میں شامل کیا تھا ان کی بھاری بھرکم تنخواہیں بھی مقرر کی گئی تھیں بیسواں اکیسواں گریڈ بھی ان کو دیا گیا تھا اور یہاں پھر وہ لوگوں کو گاڑیاں بھی دی گئی تھیں جو آج وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی آج ان کے ساتھ ڈیڑھ مستقل ہے جن کی تنخواہیں بھی ہیں بیسیکلی روہت حلال کمیٹی کا جو کام ہے وہ ہے مختلف وقت میں انہوں نے چاند دے کر یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ عید کا وقت ہے یہ رمضان شروع ہونے والا ہے یا محرم کا آغاز ہونے والا ہے تو اس میں وہ لوگوں لوگوں کو مطلع کرتے ہیں اور اس کے لیے تین ہزار امپلائز مستقل بنیادوں پر رویت ہرالی کمیٹی کے موجود ہیں جو مسجد مذہبی امور کے منسٹری اف ریلیجس افیئرس کے ماتحت یہ ایک محکمہ ہے اور جس کے اوپر پاکستانی قوم کو یہ رویت حلالی کمیٹی سات سو پچاس کروڑ روپے سالانہ پہ پڑتی ہے قوم کو ان کے اخراجات سات سو پچاس کروڑ روپے قوم کو ادا کرنے ہوتے ہیں وہ قوم جس طرح میں نے پہلے عرض کی جو آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے دنیا بھر کی قوموں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کہ ان کو یہ امداد دی جائے تو اسی کو صرف ان مولویوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں سات سو پچاس کروڑ روپیہ ہر سال ان کو ادا کیا جاتا ہے لیکن یہ وہ اس انداز سے ڈیلیور بھی نہیں کر پاتے ہر سال دو دو عیدیں ہوتی ہیں آپ نے دیکھتا کوئی اس سے تفاق رائے پیدا نہیں ہوتا اور اسی طرح ان کے درمیان جھگڑے بھی چلتے رہتے ہیں اور پاکستان میں مختلف مقامات پر کئی عیدیں ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیوں ہے کبھی سوچیے گا تو صحیح یہ بنیادی وجہ صرف میرے دوستوں اتنی ہی ہے کہ ہم لوگ تمام لوگ جذباتی ہیں. جہاں مذہبی ٹچ آیا ہم نے عقل اور خرد کو ایک طرف رکھ دیا اور ہم مکلت بن کے تقلید کر کے ان کے پیچھے جائے پڑے مار قطر تک بھی کر دینے پیسے ہم اس اجتناب نہیں کرتے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہم سے مفقود ہو جاتی ہے اور یہی فائدہ حکومت کو بھی اس کا پتہ ہوتا ہے جس زیادہ سے زیادہ عمل میں آپ دیکھیں یہ عجوب خان کی جو دور تھا کوئی مذہبی دور تھوڑی تھا جنرل ضیاء کا تو چلو منافقت کا دور تھا ہی تھا جنرل شاہجہ خاں کا دور یا ابھی پرویز مشرف کا دور جو گزرا ہے وہ تو سیکولر آدمی تھا لیکن اس نے بھی ان لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھی ظلمف کارلی بھٹو کو بنا کے رکھنی پڑی اور آج بھی ان لوگوں کے ساتھ آپ کے حکومت مجبور ہے کیونکہ اس کا عمومی ذمہ دار آپ لوگ ہیں یہ تمام آپ لوگ ہیں جو سننے والے بھی ہیں اور یہ تیئیس کروڑ لوگ ہیں کیونکہ آپ لوگ جب اسلامک ٹچ کس بات میں ڈال دیا جائے تو آپ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں پینک کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ یار یہ تو شاید کوئی فالتو چیز آپ کے پاس آ گئی ہے اور یہی وجہ ہے جس کا فائدہ جو ہے یہ علماء کرام اور یہ مولوی اٹھاتے ہیں اور یہ حکم حکمرانوں کی بھی مجبوری ہے کہ آپ کو راضی رکھنے کے لیے یہ ان کو راضی رکھتے ہیں تو اپنی عقل و خرد کو جو اللہ تعالیٰ نے رب المیر رب العالمین نے آپ کو اس لیے دی تھی کہ آپ اپنے فیصلے درست انداز میں کر سکیں ہر چیز کو بہتر انداز سے پرکھ سکیں تو اس کو آپ کسی الماری میں یا کسی اور جگہ پر نہ رکھ دیا کریں اس کو اپنے دماغ میں رکھ کر سوچا کریں اور لاجک کو اپنے سامنے رکھیں منطق کو اپنے سامنے رکھا کریں تو آج بہرحال وہ ایک ایسی بات تھی اور جب میں نے رویت حلال کمیٹی کے اخراجات پر نظر ڈالی اور جو پرسوں کا اجلاس تھا جس پر اخراجات دو کروڑ ساٹھ لاکھ خرچ ہوئے اور دو دن کا یہ اجلاس رہا اس پر پانچ کروڑ سے زیادہ خرچ ہوئے تو مجھے بہت افسوس بھی ہوا اور یہ افسوس پہ میں آپ کو بھی شامل کرانا چاہ رہا تھا تھرال اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے عقل و خرد سے نوازے تاکہ آپ اس عقل اور خرد کو استعمال کر کے بہتر فیصلے کر سکیں وسلام